На зустрічах у нас були актуальні такі питання, це саме більше, чому не міняють 36 морську піхоту, чи, чи впливає статус на обмін, і чи професія впливає на обмін. Ну, так, як всі нам сказали, не професія, а не статус не впливає на обмін.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 Ніякої мені не відходило листа, Хоча я знаю, що однім мамам приходять листи. Каже, чекає на повернення сина. Понімаю, що багато роблять справи, це дуже тяжка робота, щоб поміняти. Всі хочуть, щоб обміняли, щоб всі хлопці щоб повернулися додому. За рік, то що я от чекаю сина, 10-12 хлопців поміняли 79-ки. Дуже мало, хочеться, щоб...